Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,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 будучого віку. Амінь. Святий Апостоле, Юдо Тадею, прийди з поміччю, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Богда дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас.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 Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостол Юдо Тадею, прийди з допомогою, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Божа ласка приходить людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею,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 і незрівнянно славнішу від Серафимі, що безотління Бога Слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Святого Духа. Амінь і Сина, і Святого Духа. Амінь.